Vi hoppar vidare i programmet och vi ska höra om några som också har använt en befintlig utställning till att göra, dels en webbutställning men även en vr produktion Då ska vi få höra med det är det Sofie Henriksson från Bosländska museum och Jonas Mistrand på Studio Jux som ska berätta om Vi Fåglar. Och det handlar om utställningen Vi Fåglar som visades på Bosländska museum 2020-2022. Det lever kvar som digital utställning på museets webb samt i VR. Varsågoda. Tack så jättemycket. Ja, tack. Precis, jag heter ju Sofie Henriksson och jag arbetar som utställningsproducent på Bås Läns museum och jag har ju tillsammans med Jonas Myrstrand gjort denna digitala utställning som vi ska berätta om. Och vem är du Jonas? Ja, vem är jag, vem är jag? Jo, jag har jobbat mycket med ja, rörlig bild, får man säga, visuella uttryck och så, alltså film i olika format och längder och sammanhang och så i många, många år. Men de senaste åren nu så har jag jobbat mer mot museivärlden så att säga och med de här, som det nu numera kallas, immersiva lösningar då. Mm. Och ja, bara nämna något kanske, jag håller på med lite större också, VR-plattformen med Göteborgs varvshistoria, där man då ska få prova själv och svetsa och nita och vara en varvsarbetare. Det vill säga att nå lite nya målgrupper med nya former då. Mm. Och sen har jag hållit på lite med projekt och så, så att vi, jag har hållit på en del, men det här var första gången för Sofia och mig. På, jag har jobbat med Bohus länsmuseum tidigare, men det här var våran första, så det var jättespännande att göra den här till en digital version. Mm. Mm. Och Ja, vi, vi hade ju tänkt här nu bara kort att hålla oss kring ja, fyra rubriker eller fyra teman här. Med liksom själva transformeringen och innehållet på plattformen och, och sen så mer saker att tänka på eller tips eller ja, utmaningar som vi hade på vägen. Mm. Och, och det var ju väldigt många bra grejer redan innan här som ni berättade om. Det är ju precis sånt som vi också har mött på. Men ni hade ju en renodlad VR-upplevelse, vi har ju mer en, en, en plattform eller en, alltså en extra hemsida till Bohusläns eh, plattform, men vi kommer att prata mer om det, men vi, mm. jag tänkte skulle vi köra, jag klippte ihop lite bara så ni får en slags bild eller känsla av vad det är för innehåll och så vi har producerat, mm. kan vi köra ja. den först? Ah. Staffan, kan du spotlighta studion här och starta filmen? Det är ju fåglarna själva som har hört av sig till oss här på Boslens museum och sagt. Nej men nu är det väl verkligen på tiden att ni gör en utställning om oss. Det ska bli så spännande att höra om oss. Vi ska kika lite grann på fåglar i folktro, Och det där är någonting som många funderar på det. Och då tänkte jag att vi, Elisabeth, kika mm. lite grann på kort. Ja, det ska vi göra. Vi kanske ska säga någonting om vad folktro är egentligen. En annan fågel som finns på hällrissningarna här i Bohuslän är tranan. Och den ser vi framför oss här. Det är en, två, tre, fyra, fem, sex stycken tranor. Varför gjorde man tranor på hällrissningarna för 3000 år sedan? Ett exempel är den svenska konstnären Hilma av Klint, som ju tidigt på 1900-talet övergick från ett klassiskt naturstudium. Hon var ju skolad på Konstakademin på 1880-talet. Men det kanske är så här att när du kommer till utställningen vid Fåglar så känner du mer för att nej men jag vill uppleva någonting. Och då har vi filmrummet. Mm. när ni går utställningen så kommer ni ju få träffa våra berättarfåglar. Precis. Ja, vad håller ni på med egentligen där nere? Hej. Jag heter Bima och är en bivråk. Ni skulle också allt gärna vilja kunna flyga va? Det är väl ingen konst? Ha Ha det! Ah! Där fick vi en litet väldigt snabb plock, men jag tycker ändå den det beskriver själva tilltalet och ja, det visuella uttrycket, mm. så ni får ett lite axplock. Men där, Sofie, du får gärna berätta lite kort om den, för det här bygger ju på den analoga utställningen mm. som vi bestämde, att vi, vi, vi testar och gör en digital variant. Precis. Och... Ja, vi gjorde vi ju, alltså Bosens museum producerar ju med ett stort samarbete med Jonas Myrstrand då en, en uh, utställning som vi döpte till Vi fåglar. Och uh, den utställningen uh, den bestod av två delar. Det var den, en del som vi sa att den var som kunskapsinhämtande och sen en del som då var upplevelsebaserad. Och, uh, I det här upplevelserummet då, det är då som vi har jobbat mycket med Jonas och gjort den här uh, Visuellt, visuella multiscreen-upplevelsen. Själva utställningen har ju då valt att... Hela utställningen är ju fåglarna som då berättar själva för människan hur det är att vara fågel. Så det är ju liksom ett berättarsätt då som finns både i den här kunskapsinhämtningsdelen och multiscreen -rummet. Och alla texter är ju skrivna så som det vore fåglarna som pratade med oss. Och vi visar ju då en 140 fågelmontage. Och vad tum, tumde vår fågelsamling på fåglar? Men det som var väldigt viktigt var ju att det var både natur och kultur som vi ville förmedla den hopplätningen. Och man kan säga att det blev sen en digital utställning. Det hade ju både att göra med att Coronan kom så att vi fick ha den stängd i fem månader. Denna utställning som ofta så tar det ju en två, nästan två år att göra en sån här produktion. Det är ju jättemycket människor inblandade så att när coronan, att den då var stängd fem månader och denna, detta stora jobb var ju det är ju väldigt synd att besökarna inte då fick ta del av det. Men sedan så var ju hela upplägget av utställningen väldigt det, på något sätt så var ju det, eh, passade det väldigt bra med en digital version. Och man kan säga att det vi fick till genom att göra en digital utställning, då kunde vi få till det här samspelet som vi ville ha mellan fåglarna och människan. Vi ville ju ha ett samtal. Och det är ju inte så jättelätt när det är analogt, men som vi då, tror jag... Ja, vi, vi strävade efter att få till det i, i den digitala varianten. Mm. Jag kan ju hänga på lite där, att det som också nämndes i tidigare inslagen är att de här tre målen som vi hade, eller inriktningen som vi pratade tidigt om, det är ju att målgruppen, vi måste definiera den och mm. hitta ett tilltal till den målgruppen då. Och det perspektivet som är oerhört viktigt, och det fanns ju här i den analoga, så det var ju bara att vi renodlade det och sen få en helhetsupplevelse, alltså i den digitala formen. Det vill säga låta de här berätta fåglarna som, som fanns i den analoga också men med QR-koder och så, men få dem att träda fram med nu då. Att mm. Vi hade skådespelare som gestaltar fåglarnas röster och vi hade animatörer som animerade lite deras ja, liv och och och få det här ja, personliga tilltalet som jag tycker är så oerhört viktigt mm. egentligen. Vilken målgrupp man än har, men just i, i den digitala formen. Så det var ju någonting som vi verkligen... Och sen det här multimediarummet som Sofie nämnde, det var ju en sån som fanns på den analoga, men som vi, som vi sökte extra pengar från Kulturrådet att bara få göra den, för jag vill ju, vi ville ju på StudioX testa också hur kan man göra? Alltså det är ett multiscreen, det är att alltså en black box och så är det fullt med projicerade olika bilder som spelas samtidigt då, till en berättelse. Då. I tio minuters berättelse, två stycken, vi hade kosmopoliter och flyttfåglar mm. och fåglar i folktron och i konsten då. Mm. Och, och den Upplevelsen är så oerhört viktig att göra på plats där mm. på utställningen, så det var den vi ville lyft, se om vi kunde få över till en VR-upplevelse Så då fick mm. vi stöd från Kulturrådet att göra just den testen och, och det är något som ja, jag verkligen vill rekommendera och fortsätta utveckla och det hörde vi om tidigare här också, vad bra det ändå går, men med begränsade kanske tider i upplevelsen då. Mm. Så det är ju, ja. Där var ju så ska vi gå in lite på vad hade vi, ni såg lite av innehållet, men om vi mm. definierar lite mer själva sidan, för vi bestämde ju då att vi gör en egen eh, digital utställning på Bohuslänse museums sida. Hemsida, ja. Mm. Ja. Berättar du lite om hur vi tänkte där och så, för då, då fanns det ju en mall, eller som museet har ju en, en där, mm. så vi fick ju förhålla oss till dem specifikationerna som, ja, som finns på hemsidan. Precis, där, där kan man säga att där, där i låg ju vårt eh, samarbete. Jonas är eh, den otroligt kreativa och ser visionerna och så hade museet hade sina eh, sina ramar då med hemsidan som vi hade för vi bestämde att den ändå skulle ligga på, på hemsidan och då hade vi ju eh, vissa eh, saker som vi fick föra oss till. Vi kanske hade, hade vi inte haft det, så kanske vi hade skapat en ännu mer som ett konstverk. Men, men vi eh, försökte ändå göra då detta om man då hade missat utställningen, att det ändå skulle vara då en, en introduktionsfilm att man skulle då vi gjorde en 3D-scanning utav utställningen så att hade man inte sett den så skulle man kunna gå in i utställningen och uppleva den igen. För gör man en sån här, det är, ju, det är ju det att man kan ju på sätt och vis aldrig ersätta en analog utställning med en digital så att det var ganska så viktigt att vi på hemsidan gav besökaren en upplevelse direkt, så att vi, vi la in på hemsidan både då den här tisen, ganska så tidigt och sedan även att man kunde gå in och se 3D-modellen av utställningen. Mm. Mm. Jag, jag, jag, satte, jag vet inte om den syns där, jag bara kopplade om kameran där så man ser, så, och ni kan ju gå in och titta på den sen, mm. men så ni ser lite på hur sidan ser ut då när vi mm. Går in och då är det precis som Sofie säger, vi delade in där vi tänkte då att det är tre delar av liksom hela sidans, eller den digitala utställningens upplevelse. Mm. Och det är tre delar och huvuddel, och sen kommer fakta då. Mm. Så den första delen är ju presentation då, som Sofie var inne på, med en mm. kort, lite mer inledande text och snabbt en trailer som fångar tilltalet, en kortare variant av den ni såg. Och, och det är den första delen och sen kommer VR-rummet, att vi hade den tidigt i första delen då. För den är så viktig för berättelsen av upplevelsen av utställningen då. Och sen den andra delen är mer en egen tur om man vill återuppleva eller uppleva själva analoga så hade vi då en 3D animering av den analoga på golvet där man kan gå omkring då som vi mm. såg också lite där. Mm. Och då kan man ju zooma in och läsa på montrarna och titta på alla fågelmontagen och, mm. ja, och, och i sin egen takt och det är del mm. två då tänkte vi då. Och sen del tre är mer de här guidefilmerna då där varje berättelse har en, ja, en fortsatt, alltså där vi tänker på familjer, skolor och för det är väl något som mm. jag har tänkt på att fångar man familjerna och de unga Så får man de äldre med sig på köpet också mm. så Det är det tilltalet Så där Precis. har vi de nio filmerna där Som alla då har fågelperspektiv, alltså vi fåglar välkomnar, vi fåglar kan flyga Vi fåglar i hellristningar Vi fåglar i folktro vi fåglar i konsten och så vidare då. Precis ja. Det var vi fick ju, vi hade ju, det, var, det var ju cirka tio kapitel i utställningen och vi valde då att låta våra pedagoger att guida då utifrån vissa av teman så att de stod ju i utställningen och berättade. Kristina Thorell var även ute vid Hellristning, så alltså vi gjorde filmer och sen så förenade vi det då med animationer. Och eh, vi kunde inte göra all, alla, alla kapitel men många. Så det är ju meningen att det, att det här materialet ska kunna användas. Det ska ju, det, nu finns det där för eftervärlden. Eh, och ja. eh, vi tänker ju att det ska vara som ett läromedel för skolan. Eller bara för att man är fågelintresserad eller att man missade utställningen. Mm. Mm. Mm. Mm. Och det vi också kan tipsa eller som vi lärde oss, det är ju att vi vill, ja man vill ju nå ut så vi valde ju att lägga det för, på Youtube också då mm. Mm. de här filmerna och den här upplevelserna och då finns det ju, kanske, jag vet inte om alla vet om det men det är ett bra tips den här Youtube-studion som finns, som är gratis som man kan använda, det vill säga till exempel om, om man textar det finns ett verktyg där där man textar sin film eller sin visning och då kan man, de som sedan tittar på Youtube kan gå in och välja inställningar och vilket språk de sedan vill ha översatt texten till i hela världen. Alla språk som finns. Och Vi kollade med engelskan mot den så att vi såg att den funkar. Och det, det funkar, alltså. så det är ett bra tips. Och det, för då, då, får vi, då, då kan man gå ut och sprida det på det sättet också. Och där håller vi på, vi kan komma till det sen med lite utvärdering. Så det är ännu. Och sen så hade vi ju något du kan berätta om. Det kom ju också en lag på Sintol. Ja, precis. Jag tänkte vi skulle komma in på det. Vad, vad, vi, vad som blev extra svettigt. Och det var ju för vi, vi jobbar ju väldigt mycket med filmerna som vi gjorde och texterna men sedan så blev det ju museerna över hela landet blev ju extra pressade i att vi måste nu får man inte släppa någonting digitalt om det inte är syntolkat och så det var ju en, en utmaning för det hade vi ju inte riktigt tänkt in i budgeten för vi gjorde ju budgeten på våren men vi, vi lyckades ändå så att Jonas du hade ju kontakt med en, en utbildad syntolkare så det var ju en helt klart någonting som som blev nytt för oss att alla de här nio filmerna måste syntolkas och det vet vi ju nu mer framöver att man måste tänka in men då var det helt nytt så det var ju en väldig träning mm. i detta med syntolkning och text, textning textning mm. ja. mm. sen kan du berätta lite om att analog, rättigheterna till den analoga utställningen inte automatiskt fungerar på den digitala. Nej, precis. Man måste ju söka nytt just när det gäller bildupphovsrätt, så hade vi ju, en av filmerna handlar ju om fåglar i konsten. Och Det hade vi ju eh, rättigheter att visa i utställningen. Men nu fick vi ju söka nya rättigheter för att det här skulle kunna ligga då på hemsidan och även på YouTube. Så att det var ju lite, det är ju lite nytt också för, för eh, den föreningen. Så att, att räkna ut vad ska kostnaden bli? Vad är det ni har gjort för någonting? Och då så fick vi ju kalla det som att, det är, eh, att det, det är ett läromedel som vi har lagt ut på en hemsida. Och vi får ju inte in några intäkter på detta. Men jag, jag kan tänka mig att det blir fler och fler sådana förfrågningar. Mm. när man ja, ska... det är sant. För, för ja, vi hade ju också en film om dinosaurier som, alltså som finns på internet men som vi var tvungna att, så att säga, köpa loss en bit för att använda både i utställningen och sen i, i det? Ja, den digitala versionen, så det är många sådana där bitar mm. att tänka på. Nu såg jag att vi fick en fråga. Ja, en fråga, här. gäller syntolkning även för VR eller hur tänkte mm. ni där? Ja, det är en bra fråga men jag tror att det är det. för mm. om, om den är offentlig så att säga, allting som är offentligt visuellt ja, visat material som finns att tillgå, då måste det vara syntolkat. Sen vet jag inte om, då, om den bara ligger på Oculus Store eller alltså på någon där det är medlems där man måste vara. Det ska jag låta alltså vi har det är ju syn så vi gjorde ju syntolkning av VR också. Mm, ja det är allting är syntolkat. Och behövs det ansvarig utgivare och så också. också. Eh, ja det är ju vi som är som står som avsändare. Eh ja. museum. Ja, jo det behövs mm. och det är ni som mm. Sen tänkte jag på bara ett sådant här jättelite tips, men som kan vara jätteviktigt för upplevelsen. Mm. Det är när man lägger ut offentligt, så, så till exempel på Youtube då, så, då kanske som vi gjorde, då gjorde vi ändå det i 4K, det vill säga jättebra upplösning och sånt på, med VR. Men så upptäckte vi, nej men det är väldigt olika vilken webbläsare som sen. Må, de som tittar använder, mm. för Safari kan bara göra lite och sådär. Så då måste man, ja, de som har Firefox, ja, de får mycket högre upplösning och sådär. Mm. Så det är, det är mycket nytt som man får tänka på, sådär, mm. som mm. vi lärt oss nu med det här mm. projektet. Det, det var väl det som vi också kom underfund om eh, under tiden, att, ja, men Jonas, vi, det stod ju när vi sökte pengar att vi skulle testa det här, så att vi, för man hamnar ju i också lite grann att, ja, men varför tänkte vi inte på det här och uh, hur, hur ska vi gå vidare, men det, det är ju det är så det är när man provar någonting nytt. Det är liksom en del i processen uh, och man kan väl också säga att vi, har, att vi skulle egentligen ha testat filmerna lite mer, men uh, vi håller på att testa dem nu och se ja. liksom hur... hur... Vad är resultatet? Har det här gått fram så som vi önskar? Men det, då behöver man lite mer tid på sig för att kunna göra en riktig utvärdering. Mm. Men vi, vi kastade oss ut och provade. Ja, mm. ja exakt. Och det, är, och det är så man får göra. För mm. sen, så, så bland annat utvärderar vi nu också på folkhögskola att mm. ja, de som går allmän linje som är väldigt många olika språk och kultur, att de ska få prova den här sidan och se hur de kan. Ja, tillhandahållaren och ja, sådär, så det, så det är mycket vi kommer kunna lära oss mm. med det här. Ja, nu ska vi se om det är någon fråga till här. Ja, vad stod det, jag inte läsa, stod det. Eh, givet, jag ska säga. Jag kan läsa upp den högt. Ja. Ja. Givet upphovsrätt och rätten att publicera i analoga utställningar kontra digitala utställningar, betyder det, det, detta att för en hybridutställning så blir det dubbla kostnaden: både kostnad för visning i fysisk utställning och kostnad för digital visning? Det låter i så fall ingen vidare för framtiden av hybrida utställningar. Giver Fredrik Trella på Rice. Mm. Alltså vi betalade ju. Men, men vi, hann ju, vi hann ju ta ner den analoga utställningen och precis i samband med att vi tog ner den den 9 januari, då, veckan efter, så öppnade vi den digitala. Så på så sätt så betalar vi ju inte dubbelt, men, vi betalade ju, men sen fick vi betala igen då för de konstverk som visas. I, så då, och då blev det en ny summa som de fick räkna ut. Men annars så blir det ju faktiskt dubbla egentligen, det blir det. Alltså då, men då var det konstverken, det var ju inte filmerna i sig, för de, filmerna hade ju vi skapat i det här samarbetet. Det var ju Jonas Mystrans, det är ju dina, det är din produktion av det här multimedia, de VR-upplevelserna. Så vi betalar ju inte dig hela tiden för att nej, visa nej. detta. Nej nej. Mm. nej, nej, nej, nej, där gjorde vi ett sådant samarbetsavtal så att säga att mm. det är ju Bohusläns museum som har alla rättigheterna till filmerna i, i det här sammanhanget och kontexten. Mm. jag hoppas att det blev ett, ett, ett svar där. Ja, har du. Mm. Ska vi släppa in mer frågor? Ja. ja, för vi har ju, ja vad har vi för att ja, det läsa bra. på minnen? Mm. Jag ser du, vänta om ni tog den behövs det en ansvarig utgivare också, också när vi pratar lagstiftning? Ja det behövs och det är ju Bois länsk säga. Ja det mm. behövs. Okej, okay. mm. mm. jag tänkte på någon fråga, vad är de största svårigheterna när jag stött på under arbetet? Om Ja, för min del så är det ju, men, men det, ja, det beror ju på vilken del man pratar om, men om man tänker produktionsmässigt eh, eh, så, så, så är det ju nästan som alltid, det att koordinera, det är många människor inblandade och mm. platser och, och innehåll, det, ja, att, att, var, att planera mycket, alltså koordinera och planera och i utvecklingen också väldigt, tänka hela tiden på de här tre perspektiven som jag sa, alltså målgruppen. Vad är det för och vad är det för perspektiv vi använder, alltså för gestaltning vi använder i det. För mm. det en hel, vilken helhetsupplevelse är det i ja, just den här formen? För det är mm. så väl, det, den största utmaningen var väl nästan vad ska vi välja? Alltså man vill ha med allt, mm. man vill, ja, men det måste vi ha, det måste mm. vi ha och det och, det, och det. Mm. det. Så den största utmaningen är väl att välja bort helt enkelt och mm. fokusera på ja, på en gemensam linje på... mm. Och sen var det ju en utmaning också i syntolkningen för även om det gjordes bra men det är ju inte så lätt att syntolka då. Det här handlade ju om fåglar och liksom hur mycket ska man säga om fåglar egentligen så skulle man, vi skulle kunna lagt ännu mer tid på syntolkningen och att syntolkarna skulle ha beskriv, beskrivit fåglarna mer för det är ganska så det är ju väldigt delikat. Att beskriva en skata till exempel, det är ju otroligt mycket färgnuanser i skatans fjädrar. Och, då, och så är det ju med alla fåglar och skulle man göra exakt den rätta... Den där syntolkningen skulle man kunna utveckla ännu mer egentligen. Ja. Så det var också en utmaning, men vi, vi fick mm. liksom, på något sätt fick vi till slut säga att Nej, men nu, nu, får, nu är det bra nog. Mm. Mm. Jättebra. Vi ser ingen fler fråga i chatten just nu. Mm. Men det kanske kommer och då kan ni vi ni svara. Har ni tid att vara kvar och svara? lite grann där yeah. under pausen så var det jättebra. Ja. Och, och som sagt, när ni får tid allihopa så gå gärna in och titta själva på sidan och sprid. Ja, och sprid den. För vi är jättenyfikna på ja, hur den fungerar. Mm. Mm. Precis. Ja, men jag verkligen Då tackar vi er så jättemycket. Mm, tack så mycket. Och, ja. Tack.